بشروني في تراف قمت جرة القصيد والبشارة يوم جاتني مثل وبل المطار أرحبي يا بنت نواف والفرحه تزيد أرحبي ثم أرحبي وأسكني بيت الفخار أرحبي ثم أرحبي وأسكني الفخار. بشروني في تراب قمت جرة القصيد والبشاره يوم جاتني مثل وبل المطر يا ترى اهلا هلا يا عسى عمرك مديد انتي قرت عيننا يا معد كل البشر ارحبي يا بنت نواف والفرحه تزيد ارحبي ثم ارحبي واسكني متل فخار شافت مثيله قمر، أنت بنت اللي مع زادها ما تنقص تزيد، غالية وأمك غالية ولها الله الله يا ترى فيك النسين والحسن الفريد، أميرة اللي قلوبنا قضتك طول العمر، لك عمام طيبه ما يوفي هالقصيد، خواليك الشهراني من طار البشر، عزمتك جدك أحمد الشهران جاسوا على راس الخطر هم شيوخوها لالا والعزة والعز التلين صيتكم بالعز مشهور من مضي العصومين ذو الشهران سفن المجنه والضدين لا بتنتجني الجزيلات في عز وفخر يحفظك ربي ويرزقك بالعمر السعيد